סימרוקטים עם דרורמי אסלי ישוקה 3 2 1 It's Eli Hashuka Tarnegol katane kneli Ha Tarnegol kuku kuki koku Oy ezamer ador haboker It's Hashuka Kuku kuku kuku, who is a man? Oh, a boke. It's me, Hachuka. Hatel toul, katanek neli. Hatel toul, Haklavlav. Hatar lekol. Kuku kuku kuku, who It's me. The parvaz, the hatal tool, the klavlav, the par megol. Kuku kuku kuku. Who is a merador Attendre quoi coucou coucou coucou oui ça me rattour l'avocat attendre quoi coucou coucou coucou oui ça me avoir שלום חברים שלי, אני מזמין אתכם ללחוץ על הקפטור האדום כאן למטה שרשום עליו הרשמה ולהירשם לערוץ שלי, כך תוכלו להישאר מותקנים בכל סרטון חדש שעולה וגם לראות את הסדרה שלי, דרורי מי והחבובונים להתראות בסרטון הבא, ביי, תודה ייי yeah!